Despugubirile propuse de Tudor El Toader, desimbate de sindicate, victimele infracțiunilor trebuie despăgubite, nu de cinuci. În spațiul public apar reacții dure după ce Tudor El Toad era anunțat ce la minister se lucrează la un proiect de lege care prevede conferirea de despăgubiri, compensații materiale, pentru perioada cât un decinut a stat în condiții necorespunstoare. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, FSANP, susține ce decizia ministrului este un agres, subliniere IT, subliniere I sunt de părere ce propunerea ministrului Toader de a premia infracturii este inoportun, subliniere -i imoral. Reprezentanții FSANP au transmis ministrului. Printr-un comunicat de pres, câteva amendamente pentru a corecta propunerea acestuia. În acest context, îi propunem domnului Tudorel Toader următoarele amendamente. Plata acestei spagubiri sa se facă pentru totii de care au stat în condiții improprii dacă scopul este acela de a repara o nedreptate. Cu siguranta că aceste condiții nu au fost improprii doar în perioada 2012-2017. Plata acestei spagubiri sa se facă in mod egal pentru fiecare zi de serviciu in condiții improprii pentru angajatii sistemului penitenciar. Dacă situatia este atat de grava, consideram ca toti cei care au trăit si lucrat în aceste condiții trebuie să fie spagubiti. Plata acestei s sa fie acordată și si victimelor infracțiunilor, incoantum cel puțin egal cu cea a infractorului. Consideram că dacă statul romanii si poate permite să premieze hoti, talhari, coruptii, criminali, trebuie sa poată plăti o despăgubire si victimelor sau familiilor acestora pentru suferintele indurate. Conform estimarilor noastre, la o durata media pedepsei executate de patru ani, fostii detinut ar urma să primească între 8.000 și 12.000 de euro, conform cifrelor avansate de către Ministrul Justiției. Un premiu la care romanul plătitor de impozite nu poate visa. Desigur, dacă se aplica criteriile din legea recursului compensatoriul a România, am constatat că traim cu totii într-o tara impropriet. Este adevărat, suma ar putea fi însă de aproximativ 5 ori mai mică. Dacă despagubirea s-ar raporta strict la zilele care ar fi putut fi considerate ca executate dacă a fostilor detinutilii s-ar fi aplicat recursul compensatoriu. Ceea ce, desigur, nu face aceasta propunere a ministrului Justiției mai putin absurdă. Precizam că ministrul justiției denaturează adevărul pretinzant ca CEDO ne obliga la această masura. O afirmație la fel de falsă pe a fost cea îndelung vehiculată referitoare la o pretinsă amendă de 80 de milioane de euro. În realitate CEDO ne obliga la masuri care să modernizeze sistemul penitenciar sinu nu ne impune nici gratieri mascate si nici premii pentru infractori. Se arată în comunicatul remistirii pe surse.